Nem tudom, egyáltalán képes-e valamilyen igaz érzésre. Az internet generáció abból tanult az életet. Csak azt a valóságot ismeri, amit az a... internet